Krásný den, zdraví vás skladna u bůhví už kolikátého dílu povídání o parfémech s Honzou Janoutem a Janou Podlipnou. Dnes si budeme povídat o značce Trussardi. Obchodní panství Nikoli Trussardiho začalo již před první světovou válkou v Miláně kde jeho dědeček založil obchod s koženými rukavicemi a jak bylo zvykem, sám si je i navrhoval. Hmm. Nikola Trussardi se narodil v roce 1942 a až do svého umrtí v roce 1999 byl nadaným návrhářem a navrhoval vlastně skoro všechno. Od módy, až po telefony, očetní skříní, až po interiéry salonku leteckých společností. Většina jeho osobních návrhů nese obchodní značku, Hlavy psa rasy Greyhound. Do světa parfémů vstoupil Trussardi až koncem 70. let. A v roce 1980 představil svůj značkový parfém známý jako Trussardi Classic. O dva roky později přišel Trussardi Action, který byl unisexový. A v roce 1995 přišel s úspěšným parfémem Trussardi Donna, což je květinový chyprový. Parfém jež dal základ linii Trusardi Dona, ale uh, Honzo, prosím, co to je chyprový parfém? Chyprový je odvozen od kypru a typického dubového kyperského mechu. Mm -hmm. Trusardi ale rozhodně patří mezi parfumeristy a vůně tvořené touto značkou oslovují zákazníky již desítky let. A my je tady máme. Máme tady výběr od nejmenšího flakonku. <laughs> Určitě, to je trusardy Delicate Rose. Je to jemná vůně, svěží vůně a je tam růže, takže malinka to může být nasládlá díky té růži, ale převažují ty složky té svěžesti. Mm -hmm. Delicate Rose, delikátní růže. Další máme. Pak tu máme My Name, to je Jemná vůně, hodně jemňonká, naobak spíš taková nevýrazná. A řadí se taktéž mezi svěží vůně. Mm -hmm. Vůni? Vůbec nedokážu určitě jako co? <laughs> určitě je tam základ, ten dubový mech. No to určitě a potom... Trošku kytičky. Malinko. Prostě my name? moje jméno. A pak máme už linii Dona, mm -hmm. kde je tahle ta Dona, kterou tu máme, je to parfémovaná voda, je odvozená od té původní Dony, respektive je s novým přebalem. A je to lehůčká vůně. Jeníčko, jak mm. by si přeložila Dona? No to je uh, jako lady. To bych přeložila slovem lady. což je v češtině uh, dáma. Dáma. Ano. Je to elegantní, svěží vůně. Ano. Vhodná A... pro všechny věkové kategorie, bych řekla. Určitě. Uh, ty víš, že sám nemám rád ty věková omezení těch vůní. Ano. Protože na každém ti to voní úplně jinak. Ano. A k ní je tu parfumovaná voda, která je z roku 2021, takže novinka. Je to Dona Pink Marine, mm -hmm. a je svěží, je v ní cítit moře a citrus citrusy je to na léto novinka. Takže ty, co možná letos nepojedou na dovolenou, tak si můžou pořídit, aspoň kus moře, takhle v lahvičce. Ano, protože já si pamatuju, že jsme říkal, že je tam i mořská voda jako jedna ze složek. Vlastně, tý vůně. A máme tady teda zajímavost, že tohle je ten původní parfém, ten starý několik desítek let. A tady máme tu novou variantu toho parfému. To není varianta, je to rozšíření toho původního parfému zase s jinými ingrediencemi, ano. ale základní ingredience jsou stejné. Ano. A teď tady máme tři pánské. Na ty jsem se těšil taktéž, teda možná daleko více než na ty dámské. A jsou to uh, Omo, či pánské. Potom je Omo Red a Rifleso. Všechny tři jsou toaletní vody. A tyhle ty omo, ty jsou taktéž svěží, na mě třeba by byly úplně nevýrazné, ovšem na jiném typu muži můžou být výraznější. Mm -hmm. No mě by to rozhodně neslušelo, <laughs> Potom je tu ten red mm -hmm. a ten je už trošku výraznější, ale stále hodně svěží. Mm -hmm. Hmm. Musí se to nechat rozvonět a myslím si, že to je opravdu chlap od chlapa, tohle hmm. Je. A může to být i sexy docela, to Co tě překvapí nakonec, hmm. je tady ten rifleso, který je úplně jiný od těch dvou, dvou, co jsme si již představili. On je z nich kořeněný. Silně kořeněný, cítíš tam dřevo, mm -hmm. mech a ten už je výrazný. Ale to, to mě voní teda opravdu krásně, a hlavně. Z, z těch tří mě osobně voní nejvíc. Co myslíš, že to o mě vypovídá? Takže máš ráda silné muže, ano. kteří se nebojí experimentovat s vůní, kteří mají rádi takový ten styl vůně, čím víc kadidlo, nebo čím víc kostel, tím je silnější ta osobnost. Co jsou třeba mé oblíbené vůně. Mm -hmm. Já nemůžu mít opravdu lehunké, protože na mě se v... mm -hmm. rychle vpíjí ty ingredience. Takže já potřebuji opravdu silně kořeněné až i kolikrát do sladka. A někdy je to i moc. Mm. A ze začátku, když se na voním takhle silnou vůní, tak jsem jak pochodující parfumerie, ale během třeba už čtvrt hodiny se zjemní na mě ty vůně a jsou příjemné. Ano, já bych tohle, ještě když to bude nějaký kůži, mohla čuchat opravdu celou noc. Taky boři příteli, manželi, Uvidíme. případně milenci. Uvidíme podle toho, kolik to bude stát. <laughs> tak a to byly vůně trusardy a my vás opět zdravíme skladna a budeme se těšit zase někdy na schledanou na schledanou